اللهم صل وسلم على نبينا محمد ردد معنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد